Hola, m'dic Raquel montlló Linaris, tinc 47 anys. Soc educadora social, mestre d'anglès, psicopedagoga, tinc un màster d'educació espacial i des de ben petita notava que era diferent dels altres i tinc diversos diagnòstics de dificultats d'aprenentatge, TDAH i als 40 anys em van diagnosticar de TEA. Sí, les sensacions que tenia és que, per exemple, em costava molt relacionar-me amb la gent, tothom ja feia els seus grups, en deixaven l'última, les activitats de grup també era l'última triada, estava allada, era molt tímida i introvertida i el que feia, sobretot, era imitar els altres per després entrenar-ho a casa, davant del mirall i i bueno, intentar sobreviure com podia allà les etapes, passar, a veure si passava el més ràpid possible, però bé, bueno, anava fet. Sí, de petita me'n recordo que tenia el tema de l'astronomia, que és un dels temes que era com el, meu, com el, meu, el meu espai per relaxar-me, per, per parlar amb la gent, intentar trobar amistats d'aquesta manera. I, I així podia parlar amb elles, perquè si no era un alliament total i deia, pues, mira, per lo menys el tema, encara que fos repetitiu. I amb els anys, doncs, després van sortir altres interessos, quan era més adulta, doncs interès per psicologia, per la medicina, per biologia, per geologia, per molts temes. Um, per aixir tocar tots els àmbits i tenia interessos que, que s'assembleixen a mesura que anava creixent, és a dir, adolescència, adultesa, i anava canviant. A mi El diagnòstic, per mi, va ser, segons els especialistes que em va diagnosticar, em va dir que vaig ser l'única que no vaig sentir allò que es diu alivio, eh, perquè vaig dir, ara, jolín, ara em acabes de donar un paper per escrit, que tot el que sentia als 40 anys, ho tenia per escrit, que era diferent, un bitxo raro que jo deia, i que ho tindria fins que em morís. I jo pensava, pues, anem bé. Un paper. I va ser entrar en una fase de depressió immensa, i, i amb quasi dos anys de recuperació, eh, aïllada, estava en una escola d'educació... Va coincidir tot, totes les etapes, amb, amb problemes d'educació, vaig haver de deixar educació, perquè m'estava matant com si diguéssim, i vaig haver de, de reinventar la meva vida. i vaig, no sé si Jo crec que millor, perquè vaig descobrir un que no havia tocat mai, que era l'inclusiu, i, i vaig conèixer la gent amb discapacitat, amb gent amb trastorn o, o problemes de salut mental. Vaig poder treballar amb ells, amb tretes especials de treball, també amb gent amb discapacitat. Vaig conèixer fundacions que no havia sentit mai. I, i no sé, va ser un àmbit que joli, em vaig reambientar i conèixer entorns que no coneixia, és a dir, que va ser molt positiu. Quan em van donar el diagnòstic va ser un moment que vaig dir joli, n'he passat 40 anys i em vaig donar adonar que en el moment que em van diagnosticar, doncs, mm, em vaig qüestionar qui era perquè havia estat 40 anys amb camuflatge i ja no sabia ni qui era i va ser com reconèixer a mi mateixa i, i tornar a fer el replantejament de tota una vida. Vaig fer un flashback de 40 anys enrere i després doncs, tot, el pot, tot el que tenia al cap de tots els coneixements que havia adquirit amb les formacions des de Magisteri fins a Màster d'Educació Especial em van servir per seguir buscant, buscar a nivell internacional, per a socials i conèixer altra gent que estava com jo, que no estava sola, però el sentiment que tenia era la soledat. I, i això em va donar bueno, forces per continuar i poder eh, compartir tota l'experiència. Vaig començar després del diagnòstic 2014, el 2016 començar a fer xerrades per donar a conèixer el que era l'autisme a, a famílies, bueno, a tot el que demanés. Doncs les meves qualitats és que sóc capaç d'interrelacionar-me amb les persones, de comunicar-me, Eh, tinc bona interacció amb elles, sóc emprenedora, tinc iniciativa... No sé, moltes qualitats que pensava que no tenia, però que després, veient les coses que faig... O així, doncs... I, per exemple, ara treballant en Federació Catalana d'Autisme, doncs, veig que puc aportar noves visions i que realment es pot. És a dir, que dóna igual al nivell que tinguis, però puc estar comunicant-me en qualsevol nivell. És a dir, que hi ha una bona interacció.